Ζίου ζήτου γαλήνιες τρικυμίες. Σήμερα θα σας μιλήσω σαν καγκουρού influencer προς όλους τους εκολαπτώμενους life coaches. Τι πραγματικά επιζητάει ένας life coach, ένας influencer στο ίντερνετ να βελτιώσει τη ζωή, να τρεντάρει στο ίντερνετ. Γι' αυτό σήμερα θα σας δείξω πως με μια πάρα πολύ απλή κίνηση μπορείτε να μπείτε στι τάσεις. Αυτό το επέβα τα καλύτερο ανίχα μαλλιά.